السلام عليكم متابعين الأعزاء ليس أقسى في الحياة من الهجر والإعراض سل ذلك أي محب كيف قاس آلام الهجران ولوعة الحرمان حتى توقفت عنده ساعة الزمان وفسدت لديه لذات الحياة وما أدق الوصف القرآني القائل ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم فهناك ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فهم أشد الناس عذابا فقد جمعوا المساوي كلها فهم الأشقياء الذين يعرض عنهم خالقهم يوم القيامة عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرارا قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إزارة فتعجب أبو ذر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أنه بتكرار النبي صلى الله عليه وسلم العقوبة المغلظة أن أصحابها وقعوا في آثام عظيمة فقال خابوا وخسروا يا رسول الله فكل واحد من هؤلاء توعده الله عز وجل بعقوبات يوم القيامة وما أشدها من حسرة أما المنان فهو الذي لا يعطي شيئا إلا منه فإذا تصدق على أحد أو قدم له معروفاً أو فعل له خيراً، لا يزال يذكره له ويقول له ألم أحسن إليك؟ ألم أتصدق عليك؟ قد فعلت لك كذا وكذا، فإن ذلك يضيع أجر الصدقة فلا تقبل عند الله، فالذي يمن بالعطاء ينقص ماله، ولا ينال أجراً ولا حمداً على ذلك، سمع ابن سيرين رجلاً يقول لرجل، وفعلت إليك وفعلت فقال له أسكت فلا خير في المعروف إذا أحصي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر وقد مدح الله سبحانه وتعالى المنفقين الباذلين للخير الذين لا يمنون على من أحسن إليه وينسون معروفهم في الدنيا راجين من الله الأجر والثواب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 وسميت الحلف بالفاجرة لأن صاحبها يعلم أنه كاذب ومع ذلك يصر على الحلف لأجل أن يروج سلعته وذلك أبغضه الله تعالى لأنه انتهك بكثرة حلفه ما عظم الله من أسمائه وجعله سببا وحيلة من منفعة في الدنيا عظمت في قلبه فأبغضه الله ومقته والله عز وجل أمر بحفظ اليمين سواء في البيع والشراء أو في غيره قال تعالى واحفظوا أيمانكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه منفقة للسلعة ممحقة للبركة يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب فشوبوا بيعكم بالصدقة فإن التجار هم الفجار قيل يا رسول الله أوليس قد أحل الله البيع قال بلى ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون ويأثمون. أما الثالث المسبل إزارة، فهو الذي يطيل الثياب أسفل من الكعبين للخيلاء، وهما العظمتان الناتئتان البارزتان في أسفل الساق. وهذا الحكم خاص بالرجال فقط، لأن المرأة يجب عليها إطالة ثوبها عن الكعبين، وحكم إطالة الثوب على نوعين الأول أن يكون للخيلاء، فهذا من كبائر الذنوب وعقوبته عظيمة قال صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة والثاني أن يكون بغير قصد الخيلاء فهذا حرام ويخشى أن يكون من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد فيه بالنار قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار فهذا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أطال ثوبه عن كعبيه أنه يعذب به في النار قال صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه لكن إن كان السروال ينزل عن الكعبين من دون قصد وهو يتعاهده ويرفعه فلا حرج ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء فعمر يقول للشاب الذي عاده وهو في مرض الموت لما ادبر اذا ازاره يمس الارض فقال رد علي الغلام فقال يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه انقى لثوبك واتقى لربك اما حده عند النساء فلا بد ان يزيد عن الكعبين لحديث ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه قالت يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن قال ترخينه شبرا قالت إذاً تنكشف أقدامهن قال ترخينه ذراعا لا تزدن عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال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 فإن أعطاه ما يريد وفى له، وإلا لم يفله، ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر، فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا، فأخذها، أما الأول فقد منع الماء عن ابن السبيل ظلما وطغيانا، والثاني أحد المرتزقة، سلك النفاق وتعامل مع ولي أمره من منطلق النفعية فحسب، والثالث صاحب أيمان كاذبة في هذا الوقت المعظم،